يا يما جيبي الكفان الكفنين ياه يا الكفن وبايدك كفنيني يا يما خيطي الكفن وبايدك كفنيني وقبل قبل ما يحطوا الحجر عالصدر ضل والله انا تعبان يا يوم